О 8.30 ранку перед кінотеатром імені Шевченка починають збиратись велосипедисти. Це – учасники 100-кілометрового веломарафону «Подільська сотка-2022 – все для перемоги», які вишукуються у чергу для реєстрації. Підтвердили свою участь в марафоні 111 велосипедистів, розповідає реєстраторка Наталя Петрович. У нас є зареєстровані особи через сайт, вони оплатили, і ми видаємо їм стартові пакети з їхніми номерами. Від наших спонсорів брелок вигляді велосипеду, стартовий номер на велосипед, це номер на шолом, сертифікат від наших спонсорів. Учасник веломарафону Ярослав Волощук займається велоспортом сім років. Каже, у марафоні на 100 кілометрів бере участь вперше. Він їхатиме разом із трьома друзями. У нас четверо взяти хотіли, щоб себе показати, що ми можемо. Ну, і провірити себе, як ми можемо їхати. Настрій хороший, планую фіншати саме перший. Постараюсь. Любов Сьорик з Другобичини братиме участь у веломарафоні під номером 234. Каже, такий досвід для неї вперше. Я не маю довгого досвіду їзди на велосипеді, але я вирішила себе випробувати. Ну, і маршрут, який обрали для гонки, він мені знайомий, бо я вже їздила ним, я вирішила просто попробувати, як це. Мені знайома відстань 80 кілометрів, але я думаю, двадцятку дожму. Доїду, ну, точно не перша, але сподіваюся, не остання. Початку Подільської сотки 2022 очікує велоспортсменка Вікторія Ярошенка, яка до 24 лютого жила і тренувалась на Луганщині. Я є діючий спортсмен збірної України, і у зв'язку з тим, що зараз в мене ну, немає можливості в моїй області тренуватися, у зв'язку, на жаль, з війною. Я і буду стартувати поза конкурсом, так як діючий спортсмен, але все одно ну, дуже класно, бо це Купа дуже позитивних емоцій і, ну, і заряду. Цьогорічний веломарафон «Подільська сотка-2022 – все для перемоги» присвячений пам'яті хмельницького велоактивіста Віталія Поліщука, який загинув навесні, захищаючи Україну, розповідає його вдова, організаторка заходу Анастасія Ярова. Попередні роки її допомагали організовувати Віталію Поліщуку, який був головним організатором, цього року ми проводимо вже. Ви з нього, але пам'ять про нього. Це вже шостий наш веломарфон з дати заснування Подільської сотки. Перше ми виїхали у 2016 році. За словами Анастасії Ярової, завдяки реєстраційним внескам вдалося зібрати 20 тисяч гривень. Ці кошти будуть перераховані на рахунок волонтерів Поділля для придбання автомобілів для військових. До 22 вересня у нас була реєстрація коштувала 300 гривень, з 22 по вчорашній вечір – 400, і сьогодні реєстрація коштує у нас 500 гривень. У нас є дві категорії – це МТБ і шосейний. Шосе – це більш такий тоненький спортивний велосипед, МТБ – це типу міського велосипеду. Стартують велосипедисти з майданчика поблизу кінотеатру імені Шевченка. Зробивши 100-кілометрове коло навколо Хмельницького, за кілька годин велосипедисти фінішують у Книжківцях. Наталя Сідова, Юрій Чорний, новини на Суспільному, Хмельницький.